السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في برنامجكم كوبايه شاي ايه كوبايه الشاي اللي احنا بنتكلم فيها دي كوبايه الشاي دي انت بتشربها في اي حته كوبايه الشاي دي عباره عن شاي بسيطه انت ممكن تشربها في اي مكان هو بس كل اللي بتعمله انت بس بتتكلم وبتتعرف على الناس مثلا في اي مجلس اي قاعده وبتتكلموا بتتعرفوا على بعض كل حاجه بتبتدي من كوبايه الشاي بعد كوبايه الشاي انت بتعمل ايه بتتكلم ممكن تتكلم في مشروع. ممكن تتكلم في حاجه انت مضايقك ممكن تتكلم في اي حاجه ممكن يعني ممكن تتكلم في مشكله عندك حد انت عارفه في اي كذا حاجه ممكن تتكلم فيها فهي الكوبايه البدايه كلها للموضوع ده بتبتدي بايه كوبايه شاي لذلك اهلا بكم في برنامجكم كوبايه شاي زي فل مبدئيا كده احنا اول اه اول كلام هنبتدي نتكلم فيه هي حاجه كلنا في السن بتاعنا ده من الشباب مثلا من بدايه 15 16 17 لحد 25 و30 سنه بنتكلم فيها وهي حوار الديتكس اي ديتس مثلا انت بتخرج فيه ديتس ده هو عبارة عن خازوق كلنا احنا بنلبسه عموما يعني في كل حاجة تمام الديت ده أصلاً يبقى مثلا بتبقى بينك انت وال... واللي انت مصاحبة أو, اللي... او البنت اللي هي صح... مصاحبة الولد ده بيعمل ان واحد مثلا فيهم مثلا مشاعر تاني ما عندوش مشاعر للتاني ممكن الاثنين بينزلوا مع بعض يحاول الولد مثلا يحاول الولد يتفدى الدنيا البنت تحاول الولد تتفدى الدنيا وممكن احيانا بيكونوا الاثنين عندهم ما بينهم وما بين بعض عندهم حاجات عندهم حاجات مشتركه ومعجبين ببعض فكره ان انتوا الاثنين معجبين ببعض او مش معجبين ببعض بتبتدي من الديت والديت ده عباره باختصار عن خروج بين اتنين ممكن ممكن اتنين يكونوا اصحاب اه علاقة من طرف طرفين ثلاثة بصوا وانت بتعمل ايه في الاول انت وانت بتخرجوا انتوا الاثنين تخرجوا تمشوا تتقابلوا في اي حته تتمشوا شويه مع بعض تروحوا مثلا تاكلوا تروحوا تشربوا تروحوا تتفرجوا على سينما تروحوا في السينما مثلا تقعدوا في الصف الاخير طبعا احنا عارفين ليه بس مش هقعد تتكلم يعني في غير كده بقى بعديها بقى فكره مين هيحاسب فكره مين هيحاسب دي دي مبدئيا كده هي بتبقى ما بين الولد والبنت هم متفقين على ايه يعني في ناس مثلا في بنات وده يعتبر الصنف اللي ارحم فيه اللي هي بتبقى عايزة تحسب نفسها والولد هو اللي يحاسب دي جزء منهم وفي بنت بتبقى جاية عايزة الولد يحسب على كل حاجة ان هو الراجل هو اللي يحاسب على كل حاجة تالت حاجة وهي ممكن اللي ممكن نستغربها في, في ناس بتبقى مشى ان هي هتعزمك المرة دي فاهمني فهي بتختلف من شخص لشخص طبعا هي مميزات الديتس ايه؟ مميزات الديتس ان انت مثلا الديت مثلا بيبقى بدايته مثلا صغير، انت بعدها مثلا ممكن ينتهي ان انتوا تتجوزوا، ممكن تتخطبوا، ممكن تخرجوا كذا مره مع بعض، ممكن ما تقبلوش بعض تاني، لا حاجات طبيعيه وفي نفس الوقت انت بتتعرف على الشخص اللي قدامك، وتعرفوا بعض كل واحد عايز ايه والدنيا في الاخر العلاقه دي هتنتهي في ايه في الاخر؟ بعد اما تشوفها هتنتهي في ايه في الاخر هتشوفوا هتتخطبوا وبعدين تتجوزوا وبعدين تجيبوا عيال، ممكن كده وممكن تتخطبوا ما يبقاش فيه نصيب وممكن ان حد ما تتجوزوا وبعدين تلاقوا نفسكم وما فيش نصيب وتطلقوا فهي على حسب يعني هي في نهايتها لازم تنتهي بحاجة كويسة هابي <تصفيق> اندنج محطر ام يعني طبعا بعدها بقى هنتكلم عن العيوب العيوب دي بقى هي دي اكتر فقرة محببة الى قلبي ليه ان انا شفت حاجات بنت <تصوح> بنت في <تصفيق> الكلمة بس الحاجات دي خلتني هنا كده ف... شفت حاجات كتير يعني هي مشكلة الحوارات دي إن أنت ممكن تقابل واحدة مثلا مش واثقة في نفسها، ممكن واحدة تقابلها تلاقيها أصلا. بعديها طبعا في حاجات كتير فهي دي الحاجات اللي إحنا بنتكلم عليها على طول لأن دي الحاجات الموجودة عندنا في المجتمع. فهي بتبقى مثلا ممكن تلاقيها جعانة لا مؤاخذة شحاتة لا <تصفيق> مؤاخذة <تصف> <تصفيق> <تصفيق> كل اللي عايزاه منك ان انت تديها فلوس وتديها كذا وتديها كذا ودول بيبقوا ودول اسوا صنف فيهم في البنات اللي انت هتتعامل معاهم تمام وممكن العكس برضو في اولاد معفنين يعني ما بتفرقش زي ما في كده في كده يعني على الجنبين في عالم زباله وفي عالم كويسه فانت على حسب انت بتتعامل معهم عاملين ازاي فيرست ديت هو الفيرست ديت ده هو اكتر ديت دي بيكون فيه اي بنادم في بيتعامل مع واحده فده بيبقى بيتعرف بيها على الشخص وبتبقى اول تجربه ليك في حياتك فدي هي اكتر تجربه ليك انت هتفتكرها والعوام انت هتتكلم معها في الفيرست ديت عن حاجات كتير ممكن تتكلم معها عن حاجات مثلا ممكن لو هتب هب تحب الاغاني بتتكلم عنها تحب مثلا الكوره تتكلم عنها في بنات برضو بتحب الكوره عادي خالص في حاجات كتير ونصيحه مني لوجه الله لوجه الله اوعى تسمع كلام دكتور مكاوي تمام عشان ايه فكره كلامه اللي بيقوله ده اوعى تطبقه ده الوجه اللي انا صاحبه ليكو. تمام؟ ثانيا انت لما هتتكلم معاها مثلا هتخرج هتتكلم خلاص الدنيا بتبقى تمام، والمناسبة برضه انا خريت اول ديت كان في المحل اللي انا بحب اكل فيه بيتزا السلطان، تحياتي لعم نادر من مكاني هنا. تمام؟ وما تستناش بس في بيتزا والنبعة معك معاك عم نادر بس تكون كرونش بانيه تبقى زي الفلوس بس تكون عائلي او وسط مش فارقة وحتى كبيرة، المهم اي حاجة تيجي. ثانيا بقى في ناس خرجت مع ضد في ناس خرجت مع فيديت مثلا في اللي خرج في ضد في البلد في اللي خرج في اللي خرج كريب في اللي خرج في شيراتون واللي خرج وراح صالة بولينج واللي راحوا الملاهي ففي حاجات كتير تتعمل وتختلف من شخص للتاني يعني فمهما كان المكان انت ممكن تعمل كذا حاجه بصوا يا شباب ودي كده اشتراكات ثانيا دي كلها كده اشتراكات كلها اللي هتتجاب دلوقتي هي دي حاجات كانت اولا كان لو احد بيقول انها فيك فدي حاجات اصلا موجودة حقيقية فكل ده هنتكلم فيه دلوقتي كل اللي هيتحكي دلوقتي دي دي قصص حقيقية اوسخ دي الصفحات احنا خرجنا فيها فاستمتعوا بالضحك اللي هيحصل دلوقتي ده يمكن احنا نتكلم عن واحد صاحبنا وطبعا مش عايز يقول اسمه ولكن اوكي هو حكى في الاول هو بيقول اسوأ ديت نزلتو او مقابلة عامه مع بنت ايام تلتة سنوي قال لي عن ابو المادئ يا ابني بيقول لي كانت البيت ما عرفش طبعا انها كده وهو اتقابل هو وهي وبعدين اول ما بقوا في المواصلات سوا لسه بتقول له ادفع انا مش هدفع انا مش هدفع مواصلات كده كده انت كده كنت كده كده, كده, كده كده كنت هدفع بس بس يعني عن اول بجاحة فقلت يا يعني يمكن بتهزر وبعدين هما الاتنين بيتمشوا ف لا لا بتقول له هتلاك ان هي عايزه كريب وهتلاق كريب طيب هم الاثنين صحاب يعني المهم ان هي ما تاخدش فلوس ولا حاجه ان هو ما يدفع لهاش ده الطبيعي يعني الاثنين صحاب ما حدش يدفع للتاني فوت خنا صراحه فبعديها بيتكلم معاها قول انا كده كنت عزمه وقت اما جوع انا مش انا ما عنديش حوار بس هي يعني عنابو البجاحه يعني انها تطلب منه تقول له هات لي فلا وكانت وكا أكيد كانت هتطلب بنين المهم قلت لها لا شوف هنعمل ايه فضلت تزن عليه عليه ففي الأخر قال لها فهو الوقت قال يخليها كده حبه وبعدين قال وقت ما يجي مزاج وتتعدل هيصير حصرية والخروجه بينهم فكانوا في الزمالك بعدين بقى قبلت ناس صحابها كانوا ولاد شويه شويه عيال ما كده فراح قال لهم راحت قايله بيقول لهم بقول له هات لي أكل مش راضي ينفع مش راضي ينفع كده يا فلان؟ ليه يعني الراجل قاعد معاك وانتوا الاتنين صحاب ورايحة تعايريه قدام الناس حتى لو صحابك او صحابه دي قلة ادب صراحة يعني. وبعدين بيقول ساعتها ان هو كان شكله كان خرا فشخ يعني وكان بيقول لها ملك كده بجد فالمهم بقى لقاها جايبة اصحابها معاها يتمشوا لما قابلوهم وطبعا هو اتخانق منهم وخنقهم فسابوهم وقلت عشان قلت لهم اصلا المهم بقى لما اتخانقوا هما الاتنين قلت انا هروح قالت لي لا خليك شوية لحد بالليل. فهي لي كده كنت اوريدي وقفت وقفت ميكروباص وركبت قلت لنا نتقابل في الدرس، لا جدع لا جدع جدع بيبو هو اول ما وقف على باب الميكروباص مطلع التليفون ومبلكه، فده كان اول ديت خرا <تصفيق> بامانه صحيح. استغلاليه بس هو مبدئيا كده هو كده ده اول خروجه للاخ صاحبنا ده فدي حاجه خرا يعني بامانه يعني انا صعبان عليها الواد يعني دي اللي هتقرب ودي بيت جعانة عموما هو جاي من بيتها جعانه فربنا يعين على تربيتها هو مبدئيا كده بقى ثاني واحده ثاني واحده دي كان مع بنت من فتره وقريبه وكانوا اصحاب وكويسين مع بعض سوشيال ولمده سنتين حرفان وماي بيست فريند ودينا كانت زي ف المهم هما الاثنين اتقابلوا وهما في المقابله الاثنين الاثنين مكسوفين وكلام قليل بس كانوا انت مبسوط بس هو الوقت كان مبسوط معاهم ومبسوط في القعده تمام فبعدين قعدوا في مكان رايق وتصوروا وعزمها على سوري قعدوا في كافيه بعدها راحت على 12 بالليل كل ده تمام اوكي لحد كده تمام بعدها بيتكلم بيقول ان هو بعدها بيوم فضلت مقلله كلامها الفتره وبعدين قالت لي ان هي عايزه يمسح رقمها وما يكلمهاش ثاني قالت لي مش حابه وجودك الحقيقه اللي هو لو انا هو انا مرغوب فيا انا غير مرغوب فيها لدرجه من اول مقابله اتقعت معايا تمام هو دي مبدئيا كده دي واحده انت عارفها بقالك سنتين فاللي تعمل معاك كده حاجه من اتنين يا اتخطبت يا كانت عايزه تشقطك وفي الاخر انتوا الاتنين ما نفعتوش مع بعض، ولكن برضه تولع يا اسطى، انت اللي كسبان يا اسطى، هي اللي خسرانه، بامانه هي اللي خسرانه، تولع بجاز وسخ يا اخويا. التالت بقى دي كان واحده كان يعرفها من الانستا، تمام؟ نزل قابلها بعد الكليه فقال لها المهم قلت اصرفش كتير عشان متخزوقش لوحدي وبتاع، على القهوه في وسط البلد شربنا قهوه ساده وقعدنا ساعه كده، بعدين قالت لي عايز اروح، فهو روحها. خلاير تروح بعدها اول اول مهيره راحت لتو بعتله بتقول له ماما شافت الشات وبتاع وشافت صورنا ومش حابه انك تكلمني تاني قلت لها ماشي ومسح رقمها بص هي دي هي دي كانت بتجسس على هي كانت عايزه تخرج وخلاص مع اي واحد المهم من واحد يفسحها ويدفع لها فلوسها فدي برضه تولع زي اخواتها فانا اسف ليك ستار على لل... للتلت... الثلاث الثلاث خروجات اللي كانوا زي الزفت دول حقك علي يا اسطى انا اسف ليك هو مبدئيا كده بقى احنا هنتكلم عن واحد رابح هو صاحبي ده اتجوز هو ده ممكن اقول اسمه ايه اسمه شنب تمام المهم شنب ده ده اسم العيلة بتاعته كده المهم فشنب ده ده كان خاطب واحدة تمام كان ايه يعتبر تعارف وكان ابوه كان غاصب عليه انه هو يخطب والكلام ده عشان بقى سنه كبر والشغل ده المهم فالواد ده كان خرج مع بنت وكان جايب اهله اهلها فالمهم خرج مع واحدة راح مع واحده كانت تفصى تفصت السنين جاي بيحكي لي, بيقول لي هو راح خرج معاها المهم بعد اما خرج معاها راح خرج وكان عادي خالص وكانت الخروجه هادي فراحوا قاعدين على كافتيريا الاقيها مره واحده وهي وامها قاعدين وهو جايب والدته اخته معاه تمام في في المقابله دي عشان يبقوا عارفين الدنيا تمام فالمهم راحت كلها طلب حاجه ياكلها تمام هي قالت ايه اول ما قعدت عايزه بيتزا تمام كله كان طالب شاي ولا طالب حاجه بسيطه كيك الكلام ده المهم بقى البت بيقول لي البت رفيعه كده لها مره واحده خلصت البيتزا كلها حرفيا وهو بيبص كده بص كده اللي خلصتها كلها طب على ايه يا عم الجوع ده تمام فبيتكلم معاها فبيقول لي بعديها بعد ما هو عمل كده معاها لقيت بتتكلم تاني بتقول له انها كانت محتاجه بيتزا تاني. فقالت له انا جعانه ونفسي في واحده تانية هي بتعمل كده وامها بص عليها وتتضايق ومتضايقه منها لان لانه هي بينت قد ايه هي جعانه تمام فكلتها وبعدين بيقول لها تاكلي واحده ثانيه قالت له اه فطلب لها واحده ثانيه بعديها اول ما عمالين كلهم يعتبر هو والدته واخته قاعدين ماسكين نفسيهم صراحه بيقول لها بعدها اجيب لك شيبسي اول ما قال اجيب لك شيبسي والدته وامه قعدوا يضحكوا تمام فبعديها بعد المقابله دمه خلصت هو بيحمد ربنا انها خلصت لان البنت هتنفش معاه وهو ما كانش عايز يخطب اصلا وبأمانة يعني يعني هاب اتجعانه بس ربنا يهديها يعني سلام بقى احنا نبتدي بقى بضيوفنا الكرام في الحلقه الجامده دي صراحه وهيحكوا لنا عن أسوأ ديتس هم خرجوا فيها الاول كده احنا نبتدي مع اول واحد معنا بس هو مش عايز باين وشه فوقيه يعني احنا هنتكلم ونساله ايه يا اسطى السلام عليكم الاول كده يا اسطى <تصفيق> حبيب عندي <أهل> المهم <تصفيق> بس خلصت الموضوع عايزك تحكي كده عن ايه اسوء ديت انت روحته في حياتك بصة في ديتين احكي الاتنين يعني هو في كتير بس الديتين دول هم اللي معلمين معايا عايزة تمام مفيش مشكلات صلى على الاشخاص عليها بصة بصة اول ديت الكلام ده كان من حوالي اربع سنين ايسا وكنت عندي درس المهم بس بدي ايه كان عندي درس وماما كتت من درس تمام ورحت قابلت انا واحد صاحبي رحنا قابلنا بنتين قال لي جايب واحد سهرته وادعوا تعالى اقعد معانا وسالفه <تضلع> قلت له ماشي رحت لقيت البت يعني انا مش عايز اقول لك هي عامله ازاي سبوني ما تجوا بقى البت الفاشوش شبابني رحت بقى لقيت البت يعني شبوه كمل كمل ما ما بقى بمسك نفسي فهمت اتعاملت بمنتهى الب <تصحيح> المهم كمل صاحبي شاري وكده المهم ايه بسال البت بقى قلت يا احنا ماشيين كده قلت اديها فرصه وبتاعي يمكن تطلع حلوه من جوه ولا حاجه يطلع فيها بذره حمراء فاهم اي حاجه بتاع ما لقتش بقى انا البذره دي ليه بسالها بقول لها هو انت نزلتي في حد ما كده قبل كده يعني وبتاع قالت لي ايه بقى قالت لي بقى؟ زيتني... انا لما بروح عند قلت لها ايه قالت لي ستشي فيها ست شميه بنت اكسر عربي وشي هموت كاش هموت كاش المهم ايه؟ فضلنا ماشيين لحد ما دخلنا كافيه كده احنا طلبنا قهوه انا وصاحبي انا مش هقول اسم عشان ما ينفعش عبيط دخلنا, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دخلنا الكافيه وطلبنا قهوه وبتاع وهم ايه طلبوا قهوه باللبن تمام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> باللبن دي ما, ما عجبتنيش يعني ايه بس؟ اه فرنساوي يعني اه اه <تصفيق> فرنساوي. <تصفيق> معانا اسمها قهوه باللبن عشان احنا بنتكلم ما الفرنساوي ده عشان سيدنا محمد احنا ما بنقولش قهوه ما لقيت الحوار ده فبنقول عليها قهوه باللبن. ليه؟ عشان احنا ما بنسوش سمعة أي حاجة لأي منتج في الدنيا حتى لو كان شمعينا. ماشي. ماشي. يا اسطى ما نخلص. المهم فاحنا إيه؟ بنقول قهوة باللبن. المهم يا إيه؟ القهوة وقمت ام استنوني بره. وأنا لي كام؟ قلت جنيه قال جنيه يا جنيه لسه بقره يا ما فرنساوي قلت فرنساوي اللي انت بتقول فيه ده ما ينفعش والله مش هينفع وسياسه محله فاهم ما بنحبش السياسه فايه <تصفح> حسبت الراجل وخرجت عشان وحش قدام البستين. المهم ان احنا في سلم كده مش هقول اسمه ارض عشان المنطقه بولاق كان مزلقنا يعني المفروض احنا نطلع نعدي مزلقنا يعني نسيبهم ونمشي نخش oh, الارض اللي هو ايه كده فسبناهم يعني انا كنت واقف في مكاني اول يعني ما نزلت وقفت وصاحبي ده وقف قدام شويه كده فالمهم ايه سلم عليهم وبتاع وراح ابصف لي ورافع البنطلون وجن فأنا انا جريت وراه بقى وفي الاخر راح ورحت واقف بالنص ونزلت فوقه إيه بقى بالبنيات والناس تحوش وانا معي. مش حلو من ساعتها ما بيجي يقول لي انا بخرج مع البيت وبتاع بقول له افتكر بقى تاني موقف في ده كان ابنك المهم يا ايه كنت ايه كنت يوم خميس مع واحد صاحبي مش عارف بنذكر اسماء طبعا بودي اسمه <تصفيق> عبد الرحمن خالد في البطاقه عشان تمام بقى شفت المشكله المهم <تصفيق> يا جماعه هو يعرف واحده هو يقول لي يا محترم وانا اقول له هو يقول لي محترم شفت الصور فاهم انا اخوك لحد ما قال لي يسطا قلت له تروح من غير اي حاجه هترقمها ولو ما شقطهاش سميني قال لي ماشي منتج يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا قالوا لي معايا ومش مين معايا بتاع محمد ايه ده صاحب عبد الرحمن خالد ادي عبد الرحمن خالد متربودي فاهم اعترفت في اول ملف كده عامل ايه ومش عامل ايه وعادي فاهم وخلاص محي. هو كده وخلاص ما هو انا باجي ت رقم ابن وانا عبد الرحمن افتكره ازاي المهم ايه عامل يوم مش عامل يوم بتاعه وكل الكلام ده نتكلم حوالي بتاع روبس على محمد عبد الرحمن ابو عبد الخير بقى عندي فموضوع ده تمشي بالراحه فالمهم ايه في اخر المكالمة بقى كنا خدنا على بعض يا اسطى وألفنا فاهم خلاص هنروح ولو عملنا واحدة هنجيب جراوي صغيرة المهم ايه؟ قلت لها مش هنخرج وبتاع عايز شوفي قالت إيه لي نخرج نخرج امتى؟ قلت لها اجازة الجمعة هنخرج بكرة قالت لي بكرة بكرة صعب ومش بكرة قلت لها هنخرج ماشي اتفقنا هنخرج بكرة بعدها بيوم على طول قمت قلت لها يا اسطى شفتك شفتك وحشة راح قال لي ما كنتش اعرف يا كده ومش كنتش اعرف وبتاع قلت له يا اسطى قلت له انا ليه مش هكلمك تسالك انت اديت له رقم ليه حتى ولا جاب رقم منين اي حاجه. قال لي قلت له عشان لو مش عايزه تقابلني بكره ما كانتش يعني لو كانت رفضت تقابلني بكره كانت هي غضب مني وهتيجي تقول لك ان هي أنا اقابلها بكره خلاص اكيد مش هتقول لك حاجه يعني. راح قال لي هنشوفك. المهم ايه نمت ثاني يوم قبل ما انزل كده كلمتها هتنزلي بتاع قالت لي اه ننزل. المهم ايه رحنا هو بودي قال لي قال لي هتقابلك لابسه بنطلون عظيم يعني ما شفتش قال لي انا بقول لك هي لابسه بنطلون هي ما عندهاش بنطلون قلت له هي من كده ما قلتيش في الكلام ده هعلي اهو نسيب بقى قلت له المهم ايه قلت له فين في الزمالك اول ما تنزل من سلم الفيده كده في نفق اه انا بقى كنت واقف عند النفق ده تمام فامي لا الا الله اصلا بتقدم فوق النفق ده المهم بالنسبه لي قاعد مستني في البيت وبتاع الدقيقة في الثانية في الثالثة لقيتها داخلة عليا هي بتبص لي في شفتها في الصورة بس اتهيأليت مش في الفيلم ده شفت ياسطا شفت العرايس يوم فرحهم وبعد ما يشيلوا الميك اب المهم ايه لقيتها داخلة عليا هي فيها ملامح من اللي شفتها في الصورة بس مش هي البنت ياسطا شفتها ايمن حفني بتاع الزمالك اه هو بس مش عارف المهم بقى يا معلم ايه؟ ماهي إيه؟ لأني والله والله بحبه المهم اه المهم كمل واقفين بعد ما اتصدمت اصلا وشفتها ولابسه فعلا كرتون ابيض تيشيرت اسود كده لحد سرتها ولابسه عليه بادي بقى اللي مش باينه يعني اه ومسايبه شعرها وبتاع عامله بيبي ليس وصارفه وجوي او غاسله وبتاع المهم يا زميلي ايه؟ قلت تسلم عليها مسلم عليها وسلمت عليا وكنت متفق مع ابودي قلت له يا استاذ انت راجع من الشغل قد عليا في الزمالك اديني قاعد قال لي ماشي وفعلا يعني انا قابلت البنت دي <تصفيق> وجودي كلمني قال لي انا خارج من الشغل اهو وجاي. اول ما قابلتها هو قال لي انا خارج من الشغل هو قلت له خلاص ماشي. المهم ايه؟ بس الكلام ده ما تعرفوش. المهم واقف على النفق اول ما قابلتها. هتعرفه دلوقتي. واقف على النفق يا معلم اول ما قابلتها <تصفيق> قال لي إيه راكب نخالتي وخطيبته فاهم نازلين من... نازلين النفع وهو سايق بالسكوتر وهي راكبه وراه. ونازلين النخالتي وبيبص لي كده فاهم. قلت ونت... انت مستواك بقى عامل كده ليه فاهم؟ فن... ما كنتش عايزه خالص يشوفني بقى ولا ورا خطيبته فاهم مع حاجة. حاجة <تصفيق> حاجة المهم <تصفيق> <تصفيق> ايه؟ دي كانت أول حاجة. تاني حاجة قابلت المعلم ده إبراهيم. مش هقول اسمه عشان أنا المهم أحلى مسا عليك يا إبراهيم. المهم إيه؟ قابلت إبراهيم. شوية ولقيت واحد صاحبي معدي اسمه عصام. قابلته ووقف معانا. قاعد أنا وإبراهيم وعصام وهي. شوية بنت عمي وصاحبتها عدوا. بقيت أنا قاعد أنا وإبراهيم وعصام وبنت عمي وصاحبتها وهي وجودي جاي وجودي جاي في الطريق <تصفيق> <تصفيق> وعمر وخزيمته شافوني اصلا فاهم <تصفيق> اللي هو طميه لا اله الا الله محسن جه متاخر ولا محسن جه متاخر في محسن ده اول واحد كان موجود الحمد لله ما شاء الله المهم قالت لي بنت عمي جت بتقولي فلان بتقولي ايه دي؟ واحده اسمها ست لسه شويه طالعه قالت لي ايه يا عم مستوعب عامل كده ايه؟ قلت لها لا ده رهان وبتاع وانا تقريبا كسبته يعني فاتتني ماشي وبتاع وايه وقعدنا شويه لحد ما جودي جه، هما مشيوا راح جودي جه. كنا انا وهي وقعدنا وكلنا وخلاص بقى بين اصحاب. المهم ايه وصلنا لحد كده. كم. كمل، لحد بقى. اه. لما شافت جودي. سبتهم قاعدين مع بعض شويه ورجعت تاني تمام. رجعت سلمت عليا وراحت ماشية. فضلت قاعد انا وهو بقى و... بس ده يعني ايه. هو أنا على قد ما كسبت الرهان وفاهم اللي هو مش فرحان أنا بقى مبسوط إنها شقطتها يعني أشبشب في الأول وفي الأخر فاهم وأنا كده كده مش من النوع لما ببقى حريم بمشي معرضها وبتاع فهي بقى يعني أنا بعد ما رجعت هي مش هو بقينا بعد إن أنا كنت اللي هو أنا قشطة أنا كسبت الرهان وشقطتها بس كنت متضايق عشان الناس دي شافتني مع إن ده كان في, في الكون بقى هي مش, مش عشان هي مش عشان هي طلعت بقى فلتر والكلام ده كله لا عشان هي أصلا شخصاها أنا ما حبيتهوش بياسا ده ما جي ايوه ده بس اللي ديت منه ان انا قلت بالظبط بس كنا احنا مع دلوقتي كده مع تاني واحد هيبتدي معانا في فقره اسوديه طب هو خرج فيها ازيك يا اخويا اخو ابراهيم الحمد لله زي الفل انا زي الفل كله تمام حبيبي الحمد لله كله كنا صاحبك كده عن ها ديت انت خرجت في في الديتس اللي انت ممكن خرجت فيها كتير ده. بص هو في ديت واحد معلم معايا قوي احكي بص يا معلم كنت بس كنت بسكرول على الفيس بقلب المهم ايه لقيت لك رساله ماسنجر جت من واحده اسمها ساره احمد تمام تمام دي قديمه دي يعني اصلا اللي هو ايه واحد صاحبك بيهزر بيعمل عامل الايميل بتاعه ساره احمد تمام المهم ايه بفتح ازيك عامل ايه مين؟ قالت لي انا ساره قلت لها طب عامل ايه؟ قالت لي عامل ايه؟ قلت لها الحمد لله انت مش تسالني انت عامل ايه؟ انت, انت عامله ايه؟ فقلت لها تمام انت عامله ايه؟ قالت لي الحمد لله المهم ايه كلام في كلام في كلام في كلام خلاص هنتقابل امتى؟ يوم الثلاث تمام تمام؟ هنتقابل فين؟ برده في الزمالك. هي الزمالك مجتمع الديتات كلها اه <تصفيق> <تصفيق> ما يهم المهم ايه يا معلم انا رايح بقى حاطط في دماغي ان عشان لو شفته كنت بقى اعمل فيه ايه <تصفيق> هتفشخه <تصفيق> اه هفشخه بالظبط. المهم يا زميلي ايه اتقابلنا هنتقابل قلت لها هنتقابل الساعة كام يعني؟ فلقيتها هتقابل كده على الساعة 4 العصر، الساعة 5 فقلت لها 4 يبقى حلو قوي. إيه قالت لي ماشي. المهم يا معلم رحت ولقيتها بت يعني انا ما ساره احمد يعني في حد في الدنيا اسمه ساره غريبه قوي فاهم؟ اه فالمهم ايه عامله ايه ومش عامله ايه تمام الحمد لله بص هي البنت ما اقدرش اقول وحشه ولا حلوه عاديه عادي تمام فاهم؟ يعني مش الواو ولا برضو اللي هي وحشه قوي كمان دي خلقه ربنا ما المهم ايه قعدنا شويه عند ام كلثوم قعدت تتكلم تهري شويه تهري شويه تهري شويه المهم ايه يعني انا نازل اللي هو احنا بنتعرف فهم؟ يعني ده مش ديت يعني احنا مجرد بنتعرف يعني لسه لسه خورم يعني مش هحبك يعني من اول مره المهم مع يا معلم ايه قاعدين قاعدين قاعدين قلت لي ده في كافيه اسمه بيت ورد جامد قوي انا نقعد فيه فبيت ورد دوت يا اسطى لما ايه تكمل بعد ما كانسوم شويه هتلاقيه على الشمال بيت ورد انا عارف ان بيت ورد ده بصراحه كحت يعني ايه ما فلوس اه انا رايح بقى معايا كده يا معلم سكه 150 جنيه اه تمام المهم رحنا هناك قاعدين تطلبوا ايه تشربوا ايه مش عارف ايه انا قلت هشرب قهوه إيه هي راحت قالت مش عارفه في الرابتشينو ماكياتو اي حاجه اه الحاجات <تصفيق> الحاجات اللي إيه. ممو ممو ممو هي بتتنتهي في ستاربكس دي المهم يا معلم قاعدين قاعدين وانا بقى حاطط في دماغي ازاي بقى هدفع البتاع دوت لقيت تكون بيتسوحلي شويه شويه شويه انا دخلها على الحمام تمام دخلت وخرجت انا كنت قاعد مولع صوبر مستنيها المهم قاعدين بنتكلم برضو قاعده بتحكيلي عن قصه حياتها وبتاع انا بص بصراحه ما اقدرش اقول ان البت شمال بس انا مش انا ما فهمتش يعني انت عايزه ايه يعني ساره احمد ده والد قلت يعني انت طلعت بنت انا مش فاهم انا الموضوع كله غريب عليا فاهم تمام المهم يا معلم قاعدين قاعدين قاعدين قاعدين, قاعدين. جيبها وقت الحساب انا طلبت القهوه بتاعتي بكام ب 30 جنيه اه هي بقى المشروب اللي درجته بكام دخله في سكه 70 75 جنيه بصفه على السكه انا بقى اللي عملته ايه فهي البيت كانت عايزه تخلع اللي هو ايه انا دهباره دخل... داخله الحمام فانا قعدت كده رحت قلت للويتر ايه طب معلش يعني ايه بنت يعني ما مع... ثانيه بس المهم ايه قلت لها بس ثانيه قبل ما اخش الحمام حساب الحاجه فراحت قايله لي آ... ما تمام يعني انت المفروض اللي تدفع قلت لها المفروض تدفع ليه وانا عرفك منين انا لسه عارفك دلوقتي فراحت قالت لي لا ما يعني كان نوع من انواع انك تكون جنتل وبتاع 3 6 انا مش أنا جنت انا مسعبن جنتل مين جنتل مين إحنا نزر بس قلت له طب انا معيش فلوس قلت لها طب بصي يعني رحت لاديت الويتر ادته 30 جنيه قلت له ده حق القهوه بتاعي و6 بس لما روحت قلت لي على فكره انت احرجتني ومش عارف ايه وانا مش نازله معاك تاني وبتاع قلت له يا ستي هو انا طلعت طلعت ولا اني يعني مين اصلا بس عدى كام يوم وبتاع كلمتني ومش عارف ايه تاني وننزل ده لا يا باشا ما فيش منه بقى خلاص يعني خلاص لما تنزلي معايا يبقى هتفضس معاكي انا بص مش على حاجه بس كده هو ده اللي حصل راجل محترم والله خليك وقت تولع في يولع نقول بس التيم داهيه تمام ايه يا اسطى ايه يا اسطى بقول لك ايه يا اسطى انا عندي سؤال غريب شويه هو الحلقه دي هتنزل حلقه يوتيوب بس عندي سؤال طب انت على قناة ايه يا اسطى يا اسطى بص هو احنا بنبتدي قناه اسمها كوبايه شاي، القناه تبقى اسمها كده، هو انا اسمي محمد خالد، اعمل القناه اسمها كوبايه شاي. بص يا اسطى هو سؤال انت خرجت خرجت مع بنات قبل كده صح؟ امم ماشي، تقدر تقول لنا ايه اسوأ خروجه فيهم خرجت فيها؟ اه يا اسطى كلاب فلوس يا اسطى احكي بقى، احنا كده نسمع قصه حلوه جديده، احكي. انا كنت نازل مع واحده كانت كانت ترسم عليا حوار كده ان هي من من رحاب وما أعرفش ايه من من الحته دي فاهم اه انا اصلا من تجمع يعني مع اه فيركه ترسم عليا حوار وهي اصلا من امبابه يعني الحته دي يا اه من امبابه اه كانت ترسم عليا بقى انجليزي وحوارات وبتاع وانا وانا كنت ضاغط على نفسي قوي يعني عشان اجيب فلوس عشان نخرج وبتاع اه فاهم فقعدت ترسم عليا وما اعرفش ايه وننزل في في المولات وما اعرفش ايه وحاجات من اماكن غاليه بجيب يعني في اليوم في اليوم مثلا ممكن اصرف بتاع 2000 جنيه. ليه يا عم؟ والله يا اسطى كنت يعني كانت راحت لحالها بقى. بعدين ايه اكتشفت اكتشفت ان من واحد من واحد صاحبي ان هي تعرفه. اه. هم عارفين بعض يعني. فعاد يحكي لي بقى ان هي كذا وكذا وكذا. وهي من فين وبتاع وكانت رسم عليا اللي انا من اللي هي من رحاب وما اعرفش ايه وعربية و... ودادي والله بص اخويا من يعني انا كتير. اسف والله انا اسف والله تخيل احنا من الجيزة والله يا ومش كده يعني يعني دي يا عم ربنا... وربنا في اكتر من كده بس يعني ده اللي ده اللي حصل يعني والله انا يعني اسف لك والله يا اخويا و بقول لك يا اخويا؟ يا قلب اخوك مالك يا اسطى شفت عفوك والله يا عم ما فيش حد يا عم بيرضى يا عم يرد، بقول لك ايه؟ انت؟ لا يا عم يرد بص هو سؤال بس هو يتزعل على الفيس فانت على اليوتيوب فانت موافق بس الاول ولا لا؟ انت بتذاع اليوتيوب دلوقتي؟ لا هو احنا لسه هنزيع يا عم موافق يا عم اخويا اليوتيوب انا يا عم عارف حبيبي يا حبيبي عامل ايه يا قلبي؟ بص يا اسطى هو انا عندي سؤال انت اكيد شكلك خرجت الاثنين مع نسوان قبل لسه النهارده يا اسطى <تصفيق> أخ... لسه خارج النهارده مع واحده؟ اه اه طب بص يا اسطى ايه اوسخ نسوان انت قابلتهم في حياتك؟ صلي على النبي الاول على الست والسلام الحريم دي يا اسطى كلها عموما انت سالتني سؤال حلو قوي عجبني قلت لي ايه اوسخ حريم انت خرجت معاها؟ اه حرفيا يا اسطى مفيش حاجه اوسخ اصلا من كلمه حريم امم ليه بقى غريبه <مشتبه> مشتمره محتواها ليه ليه تعبها عليه وقبل يا عم انت ما لكش دعوه بتعبها عليه بقى يا عم <تصفيق> <مزل> يا <تصفيق> بالنسبه للنقاط بالنسبه لمجتمع الجامعه والخروج انت فاهمني؟ بنبتدي بقى انت فاهمني ان تخش بقى في تفرعات كتيره منها ايه بقى التفرعات دي بقى هي اللي هتثبت لك اذا كانت البنت وسخه او بنت نظيفه او بنت ناس دي التفرعات بقى اللي انا بكلمك فيها دلوقتي. تمام. انا مثلا انا مثلا آه تالتة سنة السنة اللي فاتت وكنت جايب 75% أوه. ومن قبل ما اخش السنة وانا نفسي اخش فنون جميلة اعمار. اه. عملت اختبار القدرات وانا من صغري بعرف ارسم وليا في المجال ده وحبه وبتاع. رحت عملت اختبار القدرات في الزمالك و... والتنسيق وداني اسيوط. اه. تمام. رحت اسيوط اول شهر. اتعاملت مع ناس غير الزمالك خالص وغير الوضع اللي انا متربي فيها اتعاملت مع ناس صعيده وناس ناس شطار ناس عايزه تدرس كليه كبيره جامعه اسيوط ديت اه أت... اتعلمت اتعاملت مع ناس كويسه وانا كنت ليدر الدفعه هناك فكان ف... ف... ف... ليا تعامل مع ناس كتيرة وكنت في اتحاد الطلبه والدنيا كانت معايا زي الفل بس انا اصلا من الجيزه اه موضوعنا ان انا اتعاملت مع ناس لها دماغ وبعد كده في ثانية كنت عامل مرتين تقليل الاختراب ما اتقبلش، جيت عملت التالت اتقبل في ثانية كده الدنيا تتشقلب انا لازم انزل القاهرة اروح الزمالك <تصفيق> عشان ابقى جنب اهلي على الاقل. جيت الزمالك بقى لقيت يا زميلي بقى شغل من اللي قلبك يحبه واللي قلبك ما يحبوش. اه بيرسنج في الحواجب وبيرسنج في السرة وكروس بس انا, أنا بتقرف فشخ من البيرسنج اللي بيحطوها بعدين امي يس يس انا حرفيا قرف بقى, بقى, بقى اسمع وانا بحكي بدال القناه <تصفيق> انت مش بدال القناه ومحتوى القناه عشان المونتاج بس <تصفيق> جيت بقى يا زميلي الزمالك جيت الزمالك يا عم مالكش دعوه بقى انا عايز مستحضرك جيت الزمالك يا زميلي لقيت يا اسطى العجب عارف العجب العجب اه انت تخيل تخيل في, في الكليه في, في في الجامعه في اسيوط البنات بخمره وبنات محترمين ولا ابوها جاي يوصلها ولا ابوها خايف عليها والدنيا يا اسطى في امان انت مطمن شايف ناس شبهك وشايف ناس نفس تربيتك ومطمن يا اسطى الموسيقى على الكلام جامده الراجل عاوز يضحك والله كتم الضحكه يا راجل لا راجل فهمني وقدرني تيجي يا اسطى هوبا تقليل الاختراع بيتقبل تيجي الزمالك تشوف <تصفيق> <يصلاح تصفيق> يا اسطى خلاص يا عياتي. والله اشكال نهر عليها البت ماشيه النهارده ببنطلون استريتش اخضر آه لازم بس. مش ستريت شابير. ستريت شابير. يعني بقى مش كحتين بنطلون استريتش ابيض استريتش انت متخيل عليك روب توب وكروب توب يعني وتلبس ثوبه كده ماشي متخيل بقى كميه القرف كميه القرف يا اخويا يا كبير أه؟ حتى برسنج في إيه. صورتها واقف عند عم اشرف الصبح بقى من الناس الناسكافيه آه. والله العظيم مالي دعوه باي حاجه وما اعرفش اي حاجه بعمل كوبايه نسكافيه اشرب اشرب سيجارتي الجميله الصبح راي قبل ما اخش المحاضره اتلسع من الدكتور ابن الاقرع لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا ما لا تشربش دكاتره انت لسه في الجامعه هيفشخك استنى لا مش في الجامعه دي مش في الجامعه دي انا جامعه هو بيتكلم تاني على حاجه ثانيه معلش يا اخويا بالله عليك توسعنا من المونتاج ماشي تمام بالله عليك حاضر والله بالله عليك يا شيخ حاضر والله حق. اروح روح اشرب سيجاره كوبايه النسكاسيه والسيجاره قبل ما اطلع المحاضره على رسايل واشوف الدكتور الجميل بيقول ايه يلاقي جوزين فردتين بيرسينج داخلين عليه يا راجل من حجم في المدرج قاعد في المدرج في امان الله بسبح الله. ربنا طالب علم طالب أه؟ علم ومتدين وملتزم ما بيفوتش فرد طالب علم وعلى يدي طالب علم اه قاعد في المحاضره الاقي جوز حرين يا جدع اعوذ بالله أعوذ بالله من جمالهم <تصفيق> <تصفيق> تحت عند عم اشرف الاوضه عباره عن عن عن 70 سم في 2 متر حتة ضيقه قوي فيها ترابيزه براد شاي قلبة قهوه بتاعه والكوبايتين حتة اصلا ضيقه وانا واقف بعمل كوبايه الشاي بسخن الميه في الكاتل هبه دخلت عليا واحده اقسم بالله العلي العظيم كميه الفسق اللي في الدنيا كلها يا بنطلون يا شيخ معجزه انه دخل فيها <تصفيق> وانا واقف بعمل كوبايه شاي في حته ضيقه جدا وصاحبي واقف في ظهري صاحبي واقف في ظهري الاقي دي دخل عليا والله صاحبي راح ماسك الكتل آه. بقى يعمل كده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وفي حاجات بدأ يبقى تغير في, في حاجات, حاجات بدات بقى تتغير في حاجه بدات تتغير حاجات بقى بقى بدات بدا يطلع <تصفيق> لي دراع لقد بدأ يصحى في رجلة تلتكة بدأ يتطلع بس بس بس بدأت الموضوع يختلف معي فيسولوجيا وبيولوجيا ليش عبدأ يصحى وليش يهودي بدأ يصحى سمي ليش عشان يهودي سمي ليش عشان يهودي ما بيرحمه يا ماشا ده ده بيصير ما يتمر تمام ماشي أصلا ماشي أصلا ما تدخلنهش الحوارات ماشي أتبوض عن تتحمي في ماشي كمّل انا كل يوم بنغير قاعده <تصفيق> بنغير قعده الحمام بسبب بسبب ليشه اه تمام تمام يا اسطى اسمع يا قلب اخوك بقى نكمل في الموضوع بقى من اتفضل يا باشا فكنا بنحدد الحاجات الفرعيه اللي من خلالها بتقدر تعرف اذا كانت البنت ديت زي ما انت ما قلت وسخه ولا تنفع ولا اذا كانت ولا اذا كانت تنفع ست بيت واحده يعتمد عليها وبنتك تطلع تروح شغلك كده وانت مطمن تفاهمني? انا بكلمك في نقط. اه. نقط دي كلها بيزكس يعني. ما ممكن نسيب نتكلم يعني. بس اطلع لجي ما تفصلوش. دي كلها حاجات. اه. دية دي دي دي دي الراجل التمام المزبوط الفهمان ابن البلد أوه. بدور عليها. اكيد. ان انت تروح شغلك وانت مطمن. مطمن اكيد. تبقى ماشي بالشارع كده وعارف ان انت ماشي جنبك واحد صاحبك مش مرات. <تصفيق> لكن اللي بيشوف زميلي كروبتوب. كروبتوب. <تصفيق> <تصفيق> كروبتوب. كروبتوب. كروبتوب. اسمه ايه البرنامج اللي هو بتاع سرعه النت سبيد تيست اوكلا اوكلا وفي عندك سبيد تيست برده اه سبيد تيست بقى اوكلا اهو أيوة هي بالظبط اوكلا احنا احلى حاجه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه أستنى اسطى استل... ستانل ستان انت كمان ممكن نصورك ده ماشي انت كمان؟ اصور ايه ده اه يا جدعان كام كام كام أو أو أو خلصان خلصان يا دين النبي <تصفيق> يا دين النبي احنا مش عايشين يا ابني طب تعالى طيب. نعملها في نفس الوقت تعالى استنى ارجع يا شباب الكاميرا ارجع يا شباب لا الناس. استنى بس ارجع يا شباب الموبايل استنى عشان النت عندنا كده هيقطع النت عندنا احنا هيقطع بص انت بص احنا بص احنا يا لهوي تمام <تصفيق> يعني هو 341 وربع... يعني, يعني انت 341 ميجا. ميجا والله لا بالغشت والله يبقى بص انا بعد النت اللي عندي والحركات دي انا هعمل كده اعمل كده بقى اضل كده اللي هو ايه رائم. فخر كده اه والله بقول لك عندي سؤال تتوافق الاول ايه توافق ممكن نعرض حاجه على اليوتيوب لو حابب تتكلم مش حابب خلاص لا لا اتفضل عادي انت خرجت في ديت قبل كده خرجت في ديت قبل كده اه بس احنا كنا عاملين حلقة عن مثلا اسوء مثلا مرة انت خرجت فيها مع حد الكلام ده او قصة تعرفها او قصة تعرفها لحد او قصة اعرفها لحد؟ اه انا اعرف قصة اصل هي أخبو وشك؟ اخبي وشك في اليوتيوب؟ اه ما... بس اخبي وشك توافق ولا لا؟ ماشي ماشي كان عندي ابن خالتي نازل ديت مع واحدة صاحبته اه هو عامة في الامارات يعني ما في مصر بس فنزلوا ديت ف كانوا منزلين الديت في ستاربكس تمام؟ أه؟ هو اصلا يعني ما بيفهمش انجليزي خالص يعني ما بت... يعني أوه. يعني كل ممكن يتعلم اي لهجه اي لغه الا ان هو يتعلم انجليزي تمام فلما راحوا عشان يطلبوا العصير اللي هيطلبوه فهو مش عارف يتكلم خالص اه فاتصل عليا اه فهي خليته يفتح السبيكر يعني ففتح السبيكر خلاني انا اتكلم اكلم ال الراجل بتاع ستاربكس مكان تمام <سؤال> <سؤال> بعد ما خلصنا اصبر اه بعد ما خلصنا ما اعرفش ايه فهو بعدها بشويه كده اتصل عليا قال لي صبري انا اسمي صبري عامه قال لي صبري البيت مشيت وانا نسيت المحفظه بتاعتي في البيت ومش عارف اطلع ومش عارف اعمل ايه نزلت دفعت له يعني ال... انا حسبت على مشروبه ومشروب صاحبته ياه yeah. بس بس الفل زي الفل يا أصلاً. حبيبي يا خويا فرصة سعيدة تمام حبيبي. سلام عليكم وده قناة اليوتيوب بتاعتي لو في حاجة ابعت لي برضه خلاص تمام ماشي يا صاحبي ماشي يا خويا السلام عليكم عارف بقى يا حازم بقى الضحك اللي حاصل بقى في واحد صاحبنا يعني انا عارف <تصفيق> تمام؟ فالولد فالواد عارف الواد عمل ايه يعني بيتكلم معايا والكلام ده بيقول لي خرج مع واحده في ديت هو ما كانش هو بيقول لي اول ما كانش ديت قال واحده صاحبته على الفيس فقال يخرج معايا وبيقول له لو نخرج الكلام ده فقال ماشي مفيش مشكلة اصدقاء اه اصدقاء تمام راح يخرج معاها بقى والدنيا تمام قال بقى خلاص كله حد في حاله كله اللي هيدفع لنفسه ده الطبيعي اصلا آه. ده الطبيعي ده يعني. الطبيعي هو أيوة ما يدفعلهاش يعني آه هو اه لسه يعني... اول مرة يقابلها انت عايز ايه يعني تمام يعني. لقى بيخرج لقى قا قابلها بدل ما قابلها وراح من راح كان عند كورنيش على عن النيل فاكر آه. انا مش اسم الكورنيش عشان ما يعرفوش يا عم عجوزة زمان لكل واحد كل واحد المهم راح قابلها هناك هذا الكورنيش اول ما لسه قاعدين ولسه بيقول يا فتاحي عليم يا كريم هو قالت له ايه؟ <تصفيق> انا عايز اكل انا جعانه وشويه تقول له ايه؟ <تصفيق> عارف بقى اللي يغيظك تقول له ايه بعديها؟ تقول له بص طب بص اقول لك على في كافيه حلو انا عارفاه قدام انا عايز اروحه <تصفيق> ايوه ايوه طب ليه؟ انت, هتت... أنت هتدفعي؟ لا انت طالما انت بتعملي كده يبقى انت وحدك جعانة تمام؟ أيوة. بيقول لي بعديها سكت اه سكت <تصفيق> سكت <تصفيق> <تصفيق> قال لها طب بصي شوية وهنروح انا كده كده انا لسه وانت اكيد يعني لسه واقف في هو هو كلامه صح معلش نزل. انا انا لسه نازل اكيد واكل في اكيد طافح قبل ما انزل ايوه فبعد اما عمل وسوى وخلص لقى بيتكلم لقى قعد معاها لقاها بتحكي له بقى ومشاكل وانا آه عندي كذا وكذا وكذا ومثلا عندهم مشاكل اسريه الكلام ده وعايزه سلف بقى وكده لا استنى يا عم يا ريتها عايزه سلف يا ريتها كانت عايزه سلف الواد كان بيقول لي ياما خرج ب150 ولا ب100 جنيه اه على فكره الواد عادي يعني بيتكلم عادي اه تمام بعد اما بيتكلم معاها وبيحكي وبيتكلم يعني فاهمني فعمال بيقول لي ايه هقعد يتكلموا كل شويه تقول له هو انا وحشه هو انا كذا هو انا كذا, أه. هو, أنا كذا؟ أه. هو انا كذا طب ماشي تمام ايه بعدين لا لا مش لا, لا يعني هو طبعا وراجل صاحبي فاكر محترم أوه. فبيتكلم فبيقول بيقول لي قلت لها لا, لا انت كويسه وشكلك حلو هي شكلها مش حلو بس يقول بيقول لها كده ايه معلش يعني ما ينفعش ما ينفعش وهو حابب يقول لوحده كده أيوة آه تربيتنا يعني. تربيتنا لا عيب يعني تمام. دعم نفسي شويه أيوة, ايوه ايوه بعدها راح اتكلم معايا والكلام ده آه شويه بعديها بيتكلم لها كل شويه عماله تساله على اسئله بنتكلم قاعد مع واحد قاعد مع واحدة ولسه أول مرة يقابلها تيجي تقول له أنتوا طابخين إيه؟ نهار اسود أنتوا طابخين إيه؟ يا عم هي مالها يا, يا عم هي مالها يا عم هيطبخوا ليه؟ إيه يا عم؟ والله يا عم ضحك <تصفيق> <تصفيق> يا عم ضحك يا عم ده ضحك يا عم إيه يا عم؟ ده ضحك وعارف بعديها بقى يعني الضحك الضحك والله والله العظيم الضحك ده بكد والله العظيم كل اللي حصل ده أقسم بالله العظيم ما تأليف والله <تصفيق> العظيم <تصفيق> <تصفيق> ما تأليف يا عم سر تمام جاي يحكي معاها آه فبتقول له بحكي معاها والكلام ده آه شافت صورته في كذا مكان كده وبدله بقى والواد برده في جامعه خاصه معاه في ام اي تمام حلو تمام فلقيته بتقول له ايه بتقول له انت لابس بدله في جامعه اه اكيد في جامعه ففكر بقى قالت ان هو بقى في جامعه خاصه ايوه هتلاقيه بقى غني فشخ بقى ومعاه عربيات والاكس 6 وخاربها ايوه ما هوش حاجه اصلا وبعديها كمان عارف يعني اللي غيثت قعد معاه بيتكلم تساله انت جايب الكوتش بكام لايبه منين ايه هتثبته اصلا والله ما عارف يا هتثبته <تصفيق> <تصفيق> والله والله <تصفيق> ما عارف اه والله والله بجد ما عارف وتيجي تقول له انا فصلت مع ده كذا بكذا وخدته بكذا وبتيجي وبتيجي نفس هدوم بتقول له انا جايباها بكام وتتخيل الضحك ليه يعني اعرفش ما والله والله والله عارف اللي ليست بعديها برضه يعني في الحوار ان البيت ذات نفسها وهي بتتكلم فيها حتة كده مزوزة شوية زي ايه بس يعني تحسها إخ... فيها حتة خوف بس فيها حتة فجأة وجوع وقرف محروقة فقال ايه ده أيوة ماشي خايفة مفضيحة خايفة يعني فل... يعني شغل. مفضيحة. شغل خايفة من الفضيحة ده احنا كلنا عارفينه اه تمام آه بالمناسبة برضه عشان تاني، الكلام ده صح وأقسم بالله العظيم حصل، واللي هيقول لي بقى هنشيره في حتة، الكلام ده لو ما حصلش مش هتكلم فيه، تمام؟ عشان بس نخلص. آه بعدها بعديها هو بيتكلم معايا بيقول لي بيقول لي لقيتها مرة واحدة آه قعد معه ساعتين، بعد كل العبط اللي عملته ده، قال لي قعدت معاه ساعتين من هنا. بعديها كلمت صاحبه صاحبه ده من مشجعين السيتي لذلك تحيه لمشجعين السيتي المحترمين اللي فيهم تمام وان شاء الله تكسبوا دورة ابطال عشان الراجل محترم اللي عملوا مع الراجل صاحبنا ده كان حاجه تحترم صراحه تحيه ليه من عندنا تمام <تصفيق> آه. آه الواد يا كان من المشجع... صاحبه هو من مشجعين السيتي المهم بقى آه بعدها الواد رايح يتكلم فبيقول لي بيقول لي كلمت الواد طبعا مش هقول اسم دوت صاحبه فبيقول له بعت له قلت له اتصل عليها دلوقتي البت بقى اختلفت عايزه منه ايه؟ yeah. اسمع اسمع الضحك yeah. تقول له يلا دلوقتي نروح ناكل هو الواد عرف هو معاه 150 جنيه وهو كمان ايه؟ اه oh. شايفه نفسها قوي في الفلوس وهي معلش جعانه هتاكل تاني؟ ما هي عايزه تاكل هي مش قالت يا, يا ابني جابت بيتزا تقريبا لا يا ابني ولا جابتهم اصلا هو الواد قال لها اقعدي آه تمام أيوه ما خدتش فهو لسه خلتش خدتش فلقاها بتعمل كده وهو بقى فهم من هي عايزة تعمل إيه آه آه آه أيوه يا باشا فهو بقى عمل إيه؟ اتصل على صاحبه وقال له اتصل عليا دلوقتي وإلا أه هفشخك هفشخك اي انت كويس إنك قلتها مش أنا اللي قلتها بس أنا برضه هفشخك تمام؟ بعد هو بيتكلم معاها لقاها مؤاخذة في الكلمة كده اتكلم معاها وبيحكي وأوكي آه عايزه تاكل، اتصل على صاحبه قال له اتصل عليا دلوقتي وقول انا عمي جه البيت, البيت وانا معاه، عمك جه البيت وانا معاه، فتعال دلوقتي عشان هناك عندكم في البيت. فهو عليه على اساس ان هو ابن عمه، هي ما تعرفش اصلا هو ابن عمه ولا لا، بس هو عشان هو محرض عليه ففتح السبيكر قدامها عشان يبان الكلام ساد مش عايز يكذب عليها. حلوة قوي. فالواد اتصل. اه. فقال انا ابن عمي قال له انا ابن عمي عندي في البيت فانا هضطر ارجع عشان هو عمي مع بعض وفي كام حاجه كده اه تمام بعد ما خلص الدنيا تمام اوكي لقيته بيقول لي ايه؟ بيقول لي رجعت انا وهي لقيتها مره واحده راحت كلمت ابوها الواد إيه في اول ما لقاها كلمت ابوها اه جاي بعديها بيتكلم بيقول لي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ال انا عايز افتكرك الموضوع بالظبط عشان ما انساهوش فلقى مره واحده بيقول له ابوه عامل حادثه فبتقول لي هيك بتقول له هو كده فهو قال لي فبعديها بيتكلم قوي وبيحكي فبيقول لي بيقول لي ايه بيقول لي افتكر له بيقول لي, لي... لي في واحد بتاع ورد كان معدي فبيسالها على اسمه على اسمه هو يعني فبعد ما بيسالها على الاسم قال لم... ف فهو أنا كمل عشان حتة ال فهو الواد بيحكي لي بيقول لي بعد ما كلمت أبوها فهو بقى بيسأل على الاسم تمام بيسأله على اسم الواد وبعد ما سألت على اسم الواد فبتقول له بتقول له على اسمه اه تمام فبيقول له أستاذ فلان نفعني أنا أول اليوم ولسه بستفتح بيتبكس يعني انا عارف الورد بتوع الورد دول اللي أه. انا استفتح وبتاع شافه ماشي مع بنت فمعلش فانا فمعلش حتى لو كده فاندفع بيقول لي دفع 25 جنيه وحرقوا نور في جدتها اه 25 جنيه ليه؟ ورد ايه اللي ب 25 والله جنيه. والله والله بيقول لي كده والله بيقول لي كده بس <تصفيق> هو ايه؟ فبيقول للبت بيقول لها بيقول لها انت ليه قلت له عليا مش عايز اجيب ورد؟ اه <تصفيق> تقول له فمسكت الورد <تصفيق> بص كده مش خساره فيا <تصفيق> اقسم بالله العظيم الواد ده حظه حلو معاه ان هو ما اتغشمش هلاقي ده قلمين على وشها يوميها <تصفيق> اه ايوه جايه بعديها بقى قال ايه؟ قال يلا بقى انا همشيها واخرها ايوه عشان ايه؟ انا لو كملت مع البنت دي ساعة كمان انا ال 150 جنيه اللي معاها هيفضو اه جيب بطاطا اه <تصفيق> فانا و شكلها ايه جايه على فجعه وانا ما فلوس لا يعني فلوس اللي على قد بس احنا اصحاب مش خارج بيت ولا الكلام ده تمام فجاي بيتكلم بيحكي فبيقول لي بيقول لي خدتها ومشيتها تقول لي انا وصلت معاك الكلام ده طبعا هو عارف ليه هي بتقول كده عشان عايزة تهبله تاني ايوه أي. عايز المره دي علبه سجاير كلوباترا اه تمام فبعد كده بقى, <تصفيق> <أوه. تصفيق> <تصفيق> بقى الوزن مش فكرة مش فكرة ان هو اوهش لا الفكرة ان الواد كويس على فكرة، بس اللي جعانة تمام ايوه يا ابني هو حاطط أمل يا ابني في صديق، لا نفسه مرة راحنا متدبس في خطوبة اه <تصفيق> فـ الحمد لله هو خلع فبيقول لي بعديها وماشي معاها فبيقول لي قول لي ايه؟ بيقول لي أنا الفلوس اللي أنا خدتها أول ما مشيتها أنا وهي لقيتها بصت كده على محل وعلب بيبس قال اخلص منها بيبس ب 5 جنيه مش فاهم إخلص, يعني إخلص, إخلص, إخلص, اخلص اخلص اخلص جاب جاب إيه؟ الحاجة وخلص فادها <تصفيق> وادها البنت بتشرب بطريقه مرفه عن ابو القرف <تصفيق> والريحه بتاعتها ريحه معف... عارف ريحه الحريم اللي هي المعفرين اللي هي بتلاقي البتاع ب 10 جنيه دي اللي في المترو اه لفلم... الحاجات اللي في المترو دي أوه. ايه كانت الحاجات دي فبيحكي لي بيقول لي بعديها قاعد قرف اه الواد قرف الريحه عملت له دماغ قرف بعد كده بيحكي لي بيقول لي خلصت الليله دي على خير وخلصت منهم ومشي و أو... نزلها تحت المترو كمان كانت عايزها يحاسب لها على المترو فهو الواد عمل ايه؟ نزلها عند المترو ورجع نزلها اول السلم ورجع يركب بقى عشان يروح. عشان بقى أيوة. اه رجع عشان يروح بقى يروح بيته عشان ده كان يوم ابنه اسعد. ايوه انا استحمى حموما فاهم ما هو ده اللي حصل وهو بيقول انا رجعت البيت استحميت ضحك. ف... ف يعني بامانه بامانه والله يا جماعه كلكم يعني الكلام ده ليكم. اتأكد من اي واحده بتقابلها قبل ما تقابلها تكونش شكلها بك ان البنات اللي بيبقى شكلها بك دول بيبقوا حاجه كده لازو بالله كلهم جهانين وكل اللي عايزينه هم هم هم يلا ناكل مش فارق معاهم الشخص اللي بيقابلوه ف نصيحه لوجه ان لا حدش يتعرف على واحده جعانه ولا يصاحب واحده جعانه ده ده اساسا تعرفش على واحده جعانه ولا عايزه تاكل اصلا إن إيه دي كده أنت هتخرج تخرج معاها دي عايزة تاكل بس مش عايزة تشوفك ولا تبص في جمالك، لا دي عايزة تاكل وبعدين تسيبك تقابل واحد تاني بعديها. عارف بقى الضحك أكتر؟ استنوا يا جماعة عشان ده بقى ضحك أكتر. بعد يومين من ما هو قابلها قامت منزلة الصورة ليها مع ولد. مبدئياً كده هو كده إحنا كده خلصنا الحاجات كلها اللي هو فيها الضحك وفيها الكلام كله، ولكن يا جماعة لو في أي حد عنده موقف عايز يحكيه، عايز عايز يبعت أي حاجة فممكن يبعته في أي لحظة وعندي الأكاونت هحط الأكاونت بتاعي برضه اللي عايز يحكي أي موقف عايز يحكي أي حاجة يحكي براحته ما عنديش مشكلة خالص كل واحد عايز يحكي حاجة يحكيها اتس اوكي okay. يعني فيل فري بأمانة يعني حس- حس إن أنت مرتاح واحكي اللي أنت عايزه مش فارقة فاهمني وبرضه نحب نقول لكم السلام عليكم وإن شاء الله نشوفكم في بودكاست جديد تمام وكل الشكر كل اللي احنا استضفناهم في الحلقه من الصحابي ولكن كل الشكر ليكم كل الشكر برده لصاحب الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه عنده ده قاعدين فيه سفلاء ولكن شكرا ليه جدا لان هو هو مدلعنا كل الشكر للاخ حازم حازم عقرب زي <تصفيق> الفل كده وباي باي